Κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, η φετινή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου σας συμπίπτει με το τέλος μιας διετίας πρωτόγνωρων προκλήσεων, αλλά και με το ξεκίνημα ενός νέου και συναρπαστικού κεφαλαίου για τον ελληνικό τουρισμό. Γιατί ο κλάδος πλήρωσε βαρύ το τίμημα της πανδημίας. Όμως με τη στήριξη και της πολιτείας έμεινε όρθιος, συγκρατώντας τις απώλειες, θωρακίζοντας την απασχόληση, και διατηρώντας τον δυναμισμό του. Έτσι, οι προβλέψεις για την τρέχουσα τουριστική περίοδο διαγράφονται εξαιρετικά ενθερητικές. Και ο τομέας που υπηρετείται δείχνει να ξαναπαίρνει τη θέση του ως τη λοβάτησης οικονομίας και πηγή εθνικού πλούτου. Αντιμέτωπο όμως, και πάλι με νέα στοιχήματα. Γιατί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναστατώνει και πάλι τις διεθνεί μετακινήσεις, προκαλώντας κρίση στην ενέργεια, και έκρηξη συστημές. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται το κόστος των υπηρεσιών, μειώνοντας παράλληλα την αγοραστική δύναμη εκατομμυρίων ανθρώπων. Ενώ ταυτόχρονα, η κλιματική κρίση και η εξέλιξη της τεχνολογίας μεταβάλλουν πλέον ραγδαία και τις καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών. Ο τουρισμός μας, συνεπώς, καλείται να ευθυγραμμίσει το μοντέλο του με την ψηφιακή λειτουργία και το οικολογικό υπόδειγμα. Διαθέτει άλλωστε τα κατάλληλα όπλα. Το ελληνικό μπραντ βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα παγκοσμίως. Διαθέτει μεγάλη διασπορά στι αγορές του. Έχει σύμμαχο μια πολιτεία που διαρχώς εξυγχρονίζει το κράτος. Πάνω απ' όλα όμως, κινείται μέσα στο ασύγκριτο, φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της πατρίδας μας. Η αξιοποίηση του οποίου, το ξέρετε καλά, αποτελεί ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Ακριβώ γι' αυτό, η συνύπαρξη του ανταγωνιστικού τουρισμού με το σεβασμό στη φύση αποτελεί προτεραιότητα. Ολοκληρώνεται έτσι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σε δεκάδες περιοχές προωθούνται τοπικά πολεοδομικά σχέδια, ενώ αλλεπάλληλες είναι οι παρεμβάσεις για απλούστερες εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων και των ειδικών κινήτρων για μεγάλες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, η Πολιτεία χρηματοδοτεί την ενέργεια όπως και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Ενισχύει περιοχές που χτυπήθηκαν από φυσικές καταστροφές με προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Φροντίζει για την προστασία της θάλασσας από τη ρύπανση και την υπεραλίαση. Αλλά και με την πολιτική για τα απάτητα βουνά, τονώνει και τη δική τους, είπε η Ανάπτυξη. Η επιχειρηματική βιωσιμότητα όμως συνεπάγεται και την κοινωνική βιωσιμότητα. Και καθώ η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο γίνεται απειλητική, απαιτεί νέου τρόπου προσέγγισης, με την επιμήχυνση, για παράδειγμα, τη τουριστική περίοδου, με ειδικέ συμφωνίε για απασχόληση εργαζομένων από το εξωτερικό, αλλά και με τη σύνδεση του τουρισμού με άλλε δραστηριότητε από το φθινόπωρο και μετά. Απαιτεί όμω επένδυση και στον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί ο τουρισμό πρέπει να είναι ελκυστικό όχι μόνο στου επισκέπτε, αλλά και σε όσου εργάζονται σε αυτόν. Κάτι που παραπέμπει σε καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας. Αυτό επιβάλλει η ελεύθερη αγορά, αλλά και η κοινωνική ευθύνη. Μόνο ευχαριστημένος εργαζόμενος άλλωστε, γίνεται και παραγωγικός εργαζόμενος. Για τον ίδιο και για την επιχείρηση. Από τη λεωτά της Πολιτείας, εμείς αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση των υποδομών από τους δρόμους, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, μέχρι την ίδρυση την ανακύκλωση. Ακόμα και τη στροφή τη εκπαίδευση προ τομεί που αναζητά η οικονομία και η αγορά εργασία. Δικό σα ρόλο τώρα είναι να φανείτε και πάλι πρωτοπόροι και ευρηματικοί στι προσαρμογέ τι οποίε απαιτεί η νέα εποχή στον κλάδο. Η ήδη ψηφιοποίηση αλλάζει τα πάντα στο μάρκετινγκ του προϊόντο παγκοσμίω. Ενεργοποιεί εφαρμογέ που διευκολύνουν τα σύμβλε ταξίδια, ενώ απλοποιεί την περιβολωτική διαχείριση, βελτιώνοντα τη ζωή κατοίκων. Αλλά και επισκεπτών. Οι χάλκι και α την η Χάλκη και η Τήλο δείχνουν ήδη το δρόμο τη εναρμόνιση του τουρισμού με τι αρχέ τη κυκλικής οικονομία και τη ενεργειακής αυτονομία. Σήμερα, κυρίε και κύριοι, δεν μα λείπουν ούτε οι πολιτικέ, ούτε οι πόροι. Γνωρίζετε ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη κατευθύνει τεράστια κεφάλαια προ τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Και σημαντικέ είναι και οι πιστώσει από το νέο ΕΣΠΑ. Με τον ίδιο στόχο. Είναι λοιπόν στο χέρι του κλάδου, στο χέρι σα, να εκμεταλλευτείτε αυτόν τον ισχυρό χρηματοδοτικό βατήρα για να κάνετε το μεγάλο άλμα στο μέλλον. Μείωση του περιοριστικού αποτυπώματο, αντιμετώπιση του υπερτουρισμού με νέε υποδομέ και έξυπνη διαχείριση των ροών, βιώσιμες πρακτικέ οι οποίε θα αφορούν και τι τοπικέ κοινότητε, και φυσικά διαμόρφωση εναλλακτικών προορισμών και του 12 μήνε του χρόνου. Αυτέ είναι μερικέ μόνο από τι πλευρέ του νέου υποδείγματο τουριστική προϊόντο για το οποίο πρέπει να συνεργαστούμε. Γιατί ισχυρό ελληνικό τουρισμό σημαίνει ισχυρή εθνική οικονομία, περισσότερο εθνικό πλούτο, μερίδιο τον οποίων θα έχουν όλοι, αλλά και περισσότερε δουλειέ στι πόλει, στα ορεινά χωριά και βέβαια στα νησιά μα. Με άλλα λόγια, όταν μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για έναν πολυεπίπεδο εθνικό μοχλό ανάπτυξη. Στα κέντρα, αλλά και στις περιφέρειες της πατρίδας μας. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, είναι η πρώτη φορά που δεν βρίσκομαι ανάμεσά σας. Έχω όμω την ίδια βεβαιότητα ότι η γενική σας συνέλευση θα προσεγγίσει με οριμότητα, αλλά και τόλμη, όλες αυτές τις προκλήσεις. Μεταφέροντας την εμπειρία από κάθε τουριστική δραστηριότητα σε κάθε τόπο της χώρας. Κυρίως όμως καταθέτοντας καινοτόμες, τολμηρές προτάσεις, τις οποίες θα αναμένω ενδιαφέρον ώστε να αξιοποιηθούν και στον σχεδιασμό της πολιτείας. Γι' αυτό και έχουμε καλή επιτυχία σε εργασία σας. Σας ευχαριστώ.